FHNJ, mesaj vehement C3SM, după solicitarea privind protocoalele SRI, CSM nu are atribuții privind declasificarea protocoalelor. Dintre subliniere dintele Uniunii Naționale a judectorilor din România, Unjr, Dana Gârbovan, susține ce ce nu are atribuția în a legalitatea protocoalelor dintre serii sublinierei Ministerul Public, ci obligația se cear de clasificare acestor incinerii. CSM nu are atribuci în a verifica legalitatea protocoalelor secrete dintre sublinierea sublinierei Ministerul Public, ci obligația, ca garant al independenței justiciei, se de în dat de clasificare acestor inginerii sublinierei publicarea lor, scrie Dana Gârbovan într-o postare pe pagina sa de Facebook. Ea arată ce marciplenul CSM a votat suplimentarea ordinii de zi cu patru puncte, toate vizând lemurirea aspinoasei probleme a relației dintre justiție, sublinierei serviciile secrete, arhiva SIPA, verificările făcute de XAT dacă sunt sau nu oficieri în justiție, vizitele unor magistraci pe la diverse case conspirative ale SRI sublinierei protocoalele punct. Ministerul Public Privind ca protocoalelor dintre srei sublinierei Ministerul Public sau orice altă entitate autorit și judectore subliniere -i. Folucia CSM trebuia să fie una simplă subliniere imediat, se cear Procurorului General de secretizarea de îndata a oricrui protocol semnat între Ministerul Public, sau orice alt structuri de parchet subordonat, subzierea ISRI sau orice alt serviciu de informații, susține Gârbovan, potrivit Ager Press. Potrivit acesteia, solicitarea vine în contradicție cu competența constituțională a Consiliului Superior al Magistraturii. CSM-ul Sublinierea i cu atât mai mult inspecția judiciară, nu are atribuții nici în ceea ce privește subliniere te procedura de clasificării protocoalelor încheiate între Ministerul Public, subliniere-i SRI, subliniere-i nici în ceea ce privește subliniere te analiza legalit Legalitatea unui act se constat de ce trei instanțe, nu de ce trece CSM sau inspecția judiciară. Spunderea pentru aceste protocoale subliniere, Decizia privind de lor aparține exclusiv acestor instituții, care nu se pot deroba de ele sublinierea. Sublinierea i declină răspunderea propriilor decizii la alte instituții, sublinial spre subliniere din Prin urmare, arată Gârbovan, CSM trebuie să cear procurorului general Augustin Lazare să declasifice de îndată acele protocoale cu SRI sau orice alte servicii de informatii. Abia după ce aceste protocoale vor fi făcute publice, se va putea evalua eventuala lor legalitate, adaugia.